Veti e pentru avocați, Senatul a adoptat legea. Senatul a adoptat, luni, în calitate de prim cameră sesizat, o propunere legislativă în baza cereia exercitarea profesiei de avocat devină compatibil cu activit și sublinierei funcții didactice în învățământul superior de orice profil. potrivit prevederilor actuale, profesia de avocat este compatibil doar cu activitile sublinierei funcțiile didactice din învățământul juridic superior, scrie agerpres. De asemenea, conform modificrilor adoptate de Senat. Profesia de avocat ar urma să devin compatibil sublinierei cu activitățile în domeniul cercetării, subliniere tincifice sau al creației intelectuale. Propunerea legislativă a fost inițiat de mai mulți parlamentari de la UZR, PNL, UDMR, PSD. Forma actuală a legii numărul. Pe 1995 prevede compatibilitatea exercitrii profesiei de avocat cu activitcile sublinierei funcțiile didactice în înfcemântul superior, însă numai în învățământul juridic superior. Având în vedere ceea ce aceste compatibilități ale profesiei de avocat sunt prevăzute limitaturi de lege, deducem ce sunt de strict interpretare sub i fac ca exercitarea concomitentă unei funcții didactice în învățământul superior, afară de cel juridic, să fie incompatibil. De asemenea, avem în vedere ce, în această privință, avocații au un regim mai restrictiv în comparație cu notarii publici, executorii judecători sublinierei, consilierii juridici sublinierei, chiar cu magistracii, de sublinierei avocații exercită o profesie liberală, spre deosebire de procurorii sublinierei judectori. Se arată în expunerea de motive, semnat de senatorul Nicu Felcoi, US.